Mikið að kenna honum eru íslenskir einstaklingar úr aðtapnalífinu sem eru stjórnum af fyrirtækjum sem að allir geta tengt við í raun í náminu. Að það var einhvern veginn sérstaklega þær konu sem voru að kenna eins og Greta sem er fjörmálastjórið festi og Ásberg sem er í landsvirkin. Að sjá þetta en þær voru tækla hlutina og hvernig þeir eru að vera kona oft í stórum verkefnum, karlægum, karlægum verkefnum og sjá hvernig þær unnu hlutina þessar sterku innstæðlingar sem eru búna að vera að gera alveg brjálæslega góðar hluti, hluti og það þar að líkur á að ég geti gert þetta.